На початку тренінгу зі збирання тривожної валізки 33 учасників розподіляють на три групи. Завдання від організаторів заходу обрати 15 речей, котрі необхідно взяти у разі евакуації з зони бойових дій. Інструктор Іван Здоровець дає часу 3-4 хвилини. Що у нас в звертячці? І де? Це не звертячка. Далі Іван Здоровець розповідає, що в першу чергу краще покласти у тривожну валізку, а без чого можна і обійтися. І тут немає обов'язкового списку. Головний, головний е, чинник – це потрібно збирати валізу під себе, під свою сім'ю, під кількість членів команди, які ви збираєтесь евакуюватися. Ми беремо з собою так, документи, посвідчення особи, максимально всі документи – ксерокопії та цифрові копії для безпечного проходження блокпостів та пересування по території. Аптечка першої допомоги, їжа, вода та засоби особистої гігієни. Якщо є вибір між продуктами у концерній банці чи пакеті, то інструктор радить надати перевагу пакету, аби вага була легшою. Також радить не забути посуд та столові прибори. Ложка або вилка. Ложка. Ложка. Немає нічого такого, щоб не можна було з'їсти ложкою. Так? Іван Здоровець каже, зручніше пересуватися із налобним ліхтариком, ніж ручним, а від речей, що схожі на військові, радить відмовитися. Коли буде у вас обшук, це може, щоб вас за запідозрили в диверсійній діяльності? Може ви арт-наводчик, да? чи передаєте там е мінамети, куди пішли? Не беріть, будь ласка, дуже-дуже багато таких. Коли йде бойові дії, на вулицях там і зброя лежить, і ще щось лежить, і там щось лежить. А потім патруль, а що в тебе? А що в тебе? Ну рація, а що? Ну взяв просто так. І все, до підвалу. А вийдете ви... Ви, ви з цього підвалу чи ні? Велике питання. Ми надаємо е, той перелік, який дозволить людям покинути червону зону бойових дій і, е, скажімо так, успішно добратися до тієї території, яка підконтрольна, там, де діє законодавство. Запоріжець Денис Васильєв прийшов на тренінг разом із сім'єю. Тому що це важлива інформація для нашої родини, ми сюди прийшли цілою родиною. Є необхідність володіти певними знаннями, які допоможуть нам у випадку прямого вторгнення, у випадку загрози оволодіти собою, не розгубитись. Іван Здоровець радить скласти усі необхідні речі у спортивний рюкзак об'ємом 35-40 літрів та зробити це завчасно, щоб у критичній ситуації не піддатися паніці. Дар'я Пасічник Андрій Варенов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.